Já se dví holky pro nebudu Prostě mě bude dělat dokud nebudu Ráda se cítím bezmocně ať já se cítím jako bůh Koupím si kvůli době auto, dám si tě na kapodu myslím, že jsem povídal o tom, že jsem tady na půh Teď možná ještě mít Taky to cool padám do tebe do nebe, taky do zatím fakt nevím, co jsem mimo, ale už to budu, jo. jsem se lotu, jo, že jsem mololkuš, prosím, mate, brzo konec, prosím, já to nedám dál. Sotva cvítím bro, nejsem red, lefit, kus, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, na ne, ne, ne Jenom být v na hned bych se dal místo, penesu baginu Tepě fašt vysvětlí mi tě já Jí dovolím mi těka Jsám hvězda a ty syta Co kdy nejchutně vyletá Já cítím to a syta Že jsme po sebe asi chyla, I když sedím na baru A ty nic mi že mi tu jsou Pesej, jestli z tebe chtějí vidět a on je v Ženy, ty že jsou, že jsou, že tu budou. Pesej, jestli z tebe chtějí vidět a on je v pudou. Teprve, až my svět tě, že jak ji dovoleme čekat, jsem hvězda a ty světa, co jde nejkutně vel. Ty nic mi nepovědáš Ženy ne tu jsou Ženy tu budou Zaptej se jestli s tebou chtějí dítě, oni budou Ženy tu jsou Ženy tu budou Zaptej se jestli s tebou chtějí dítě, oni budou